فرقت ومس علان شلت شعري ومش ندمان صاحبي بعني عشان المال الف جنيه خلصوا اوام مصدوم من كل الناس قلبي بيدون احساس دايسين على خلق الله دايسين, دايسين دايسين دايسين دايسين والشباب بقوا اتعاطوا مخدرات والبنات بقوا نصهم عاهيات ايام زمان كان في حب واحترام ايام زمان كان في حب واخلاص دلوقتي بس كله وشي اجرام وكل بشري العان من الشيطان ايام زمان كان فيه حب واحترام ايام زمان كان فيه حب واخلاص خليك كنت شاغله بالي شوفي رحت فين اوعي تفتكري اني هرجعت انا حن ليه امشي اطلعي بره ما اشوف خليتك اوعي تفتكري اني بدي كلمي في كل مره كنت غبي لما سامحي اوعي تفتكري اني هرجعت انا سامحي مجنونة لو فكرت ارجع حنيلك ليك ده انتي مجنونة كده بشهرة حبيبك سلكت سكة خضرا مشينا فيها الارض خسرة بس تعطينا في اول خطوة وقعت في حفرة كبيرة حبيبتي فرقت ومش زعلان شلت شعري ومش ندمان صاحبي بعني عشان المال الف جنيه خلصوا اوام مصدوم من كل الناس قلبي بدون احساس دايسين على خلق الله دايسين دايسين دايسين دايسين, دايسين والشباب بقوا رتعاتهم مخدرات والبنات بقوا نصهم عاهلات أيام زمان كان فيه حب واحترام أيام زمان كان فيه حب وإخلاص دلوقتي بس كله وشي إجرام وكل بشري العانش الشيطان أيام زمان كان فيه حب واحترام أيام زمان كان فيه بس كله وشي اجرام وكل بشري العان من الشيطان ايام زمن كان في حب واحترام ايام زمن كان في حب واخلاص